Є розвірк, виникло питання, чи можна зсередини вирити підвал. Ну, звісно, можна, тільки навіщо питання? Не зовсім зрозуміло. Пит... Підвал для чого? І, е, потім е, є розцвірк. А що під розвірком? Стопчити фундамент, свайний фундамент, на яку глибину, які ґрунти, що ви там збираєтесь робити. Підвал під, під що? Якщо овочі, і фрукти зберігати, так краще, щоб це був не підвал, а погріб і котрий стоїть не в пітній забудови будинку. Ви можете заходити через будинок, але все ж таки, щоб погріб льох, точніше, щоб льох був не в пітній забудови, тому що з будинку буде потрапляти туди тепло і це приводить до того, що він перегрівається. Тому, е, от, наприклад, в нас є будинок, і льох робиться як окрема конструкція, а тут можуть бути, наприклад, сходи, е, з котрими ми в цей льох попадаємо. Тобто нам треба сюди е, заходимо і попадаємо, наприклад, в льох але не в пітні забудови якщо ви робите льох ось тут ну він буде дуже теплий ви не зможете там підтримувати температуру плюс 5 плюс 7 градусів тому що через всі ці конструкції він буде прогриватися цього можна добитися тільки коли не він не в пітні, тому що тут буде грунт на половину цього льоху мати температуру там від нуля там до плюс 5 градусів то тобто вам буде легше підтримувати тут свої плюс 5, плюс 7, розумієте? Ну, за що того дає, даєте більше повітря з вулиці або менше повітря з вулиці, там і так далі. Ось. якщо це овочі, фрукти, там режим зберігання від, по-моєму, +2 до плюс +5 максимум 7 градусів і волога повинна бути 85-95. Якщо волога буде 100%, воно буде загнити і так далі. Якщо температура буде вища то вони будуть вянути, підсихати і теж не будуть гарно лежати тому отакий от режим потрібен там для різних овочей і фруктів різні трошки режими, вони відрізняються але вілка десь в цьому знаходиться розумієте тому якщо це льох для того щоб вино зберігати ну так воно може бути і всередині будинку тому що там для віна плюс 10 градусів 10 градусів в середній будинку ви зможете це підтримувати тобто це, це вже більш-менш можливо буде